حضرات ایک ضروری اعلان سنو میرے ملک سیلاب آیا ہے جنہیں بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے یہ سیلاب دی وجہ تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پیاز تین سو روپیے کلو ہو گیا ہے ٹماٹر پانچ سو روپیے کلو ہو گیا ہے چار ہزار والا خیمہ پندرہ ہزار روپے کا ہو گیا ہے اس طرح سارا چیزاں دیاں قیمتاں پانچ چھ گونا ہو گیاں نے मेरे पाकिस्तानी भराओ ये वास्ते सुनहरी मौक़्याल कंबल खेस चादर कोई पाटे पुराने कपड़े अजाफी मौजूद ने वो तीस चार पांच गुणा वो रेट से बेच सकते हो यह ना सोचा जे कि सैलाब बन्दे मर गए ने मकान ढह गए ने अरबा का नुकसान हो गया है जिन्हें भी बंदे मरे ने अला के हुक्म मरे ने یہ کسور نہیں مولا نہ مارے مولا مار چیتی چیتی سمان تو مولا نہیں مرد چھتی چیتی اپنی چیزاں ریٹ پہ ویچ لو وہ نہ ہوگریز کافر باہروں چوکھیا چوکھا سامان کر دے تو پھر تھوڑا سامان ہی نہ کیونکہ انگریز کافر دیا چیزاں کا ایک بڑا وا نقصان ہے کہ جدو بھی انہوں سے کوئی مصیبت آتی ہے تو انہوں دیا چیزاں کا ریٹ ادھا رہ جا ہے تو سڈیاں اللہ کے فضل نہ ہائی کوالٹی دیا نے یہاں دیا کیمتہ مصیبت ویلے گھر پہ چار پانچ گونا بدھ جہذا تُسی انسانی ہمدردی کے چکر چاہ پیا جی اس موقع تو فائدہ اٹھاؤ تو عمرے بھی کھلے ہوئے نے اس کمائی نالی عمرہ بھی کر سکتے ہو اس سیلاب روز روز جی آنا پھر سال بعد یہ موقع ملنا جی ہو سکتا ہے ادوں تک زندگی روے نہ روے پہلے بھی سڈے پاکستانی براواں نے بڑا فائدہ اٹھایا سی کرونا کے دنوں دس روپئے کا ماسک ڈیڑھ سو روپئے کا دتا جو بڑے سوکھے نے ایک بڑی اہم ضروری گل یہ کہ سہولت میرے پاکستانی براواں صرف پاکستان میں دستیاب ہے کیونکہ اتنے کوئی پوچھنے والا نہیں کسی ہور ملک بچا کے چبل نہ ماریا آجے لتر بڑے پن گے کیونکہ اتنے آفت آفت سمجھا جاتا ہے کاروبار نہیں اران ختم ہویا